Анатолій Сікорський у 2014 році пішов у добровольчий батальйон. Згодом служив за контрактом, був учасником АТО-ООС. Перед повномасштабним вторгненням Росії на територію України чоловік підписав черговий контракт з терміном в п'ять років, розповідає головний сержант батареї, де проходив службу загиблий Микола Кучер. Каже, із загиблим військовослужбовцем був знайомий з 2019 року. Знайомство з Анатолієм – це взагалі було для мене, це, так сказати, Події, яку я запитаю на все життя. З ним з ним було, коли я спускався в бліндаж, у кого ми мали ночувати, в ньому Анатолій просто. На жовкові пам'ятали, розпилював гранату для того, щоб зробити з неї я це я запам'ятаю на все життя. Напевно, так як і більшість з усіх наших побратимів. Микола Кучер каже, Анатолій цікавився піротехнічними виробами. Він з фанатів від різних боєприпасів, з ричаток, гранат. Він з цього всього переробляв запальнички. В нас напевно, що всі мали його зажигалку вдома із гранати. За словами Миколи Кучера, Анатолій загинув 11 жовтня в Київській області. Останній раз бачили 24 лютого. Тоді він з мого підрозділу разом з Анатолієм загинуло троє. Ну. Двоє до сих пор в нас припавших безв'язь. То прийшов з перших днів до цієї пори, і оце його кажуть, що нема, нема. Що сином дзвонився, маму поздравляв 8 березня, ну на 8 березня. Сином з 9-го балакав, 10-го і 11-го числа балакав по телефоні, і все, його 11-го не стало, ніхто не знав. І ми все надіялися, що він десь є в полоні, розумієте. Думаю, все прийде, все прийде. Вчора мені син дзвонить, маму каже, Толік помер і нема, привозять завтра. Знала Анатолія з дитинства, каже, сусідка по будинку. З дієства такі вого хлопчики киралися. Ми, у нас двадцять років один дом, а їхні після получається. Одна площадка, одну кругом, а на рибу, як вони бігали. А вже внук родився, вони вже внука брали на рибу, ходили. Боже, така людина емоційна була. У загиблого залишилась донька, дві сестри та мати. Оховали військового на кладовищі у мікрорайоні Лезнево. Валерія Ковальчук, новини на Суспільному, Хмельницький.